شب شب شب سن رسول اللہ نے کیا فرمایا فرمایا من سب نبی سخت فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ نے